Sziasztok, Robi vagyok, a pénzcsináló oldal a tulajdonosa, írtam egy pénzcsináló könyvet. Amit szeretnék majd közreadni, és ebből fogok idézni mindenkinek a, itt a Youtube-on. mindig, minden hónapban egy videót, ami a pénzcsinálásról szól. Remélem, hogy ez segíteni fog mindenkinek. Szóval minden hónapban feltöntök ide egy valódi pénzcsinálőtlet, vagy vállalkozás leírását, saját tolmácsolásom Nem dolgozom senkinek, tehát nem kell attól, félni, hogy rábeszélek arra, hogy ezt csináld, vagy amazt csináld, és akkor nagyon sok pénzed lesz, ez baromság. Mások ezt csinálják, ezt teszik, én nem. Viszont az elmúlt 25 évben kipróbáltam, megszereztem, megtudtam, kitaláltam olyan dolgokat, ami érték. Ha úgy tetszik, ezt készpénzre lehet váltani. készpénzre váltható tudás, vagy energia, vagy rezgés. Ezt le is írtam egy könyvbe, Bár ezt a könyvet még a 90-es években, nyomtatott formában sehol senki nem mertek kiadni. Így aztán úgy döntöttem, hogy hagyom a francba az egészet, már eljutottam odáig, hogy inkább webes felületen egy interaktív könyv formájában adom közre. Ez bárki megszerezheti, ha úgy tetszik, bárkinek lehet egy pénzt csináló könyve, sőt, mivel ez ugye interaktív, hozzáteszed a te tudásod, te tapasztalatod, és akkor mindjárt több, mint ami nekem van. Szóval ebből a könyvből idézve minden hónapban feltöltök egy-egy ötletet, vagy vállalkozás leírását ide a Youtube-ra. Jó, tudom, ez néhány évig eltarthat, de akinek nincs ennyi ideje, annak ott van a pénzcsináló.hu oldal. Töltse el a könyvet, gondolkodjon és gazdagodjon. Gondolkodjon és gazdagodjon. Gondolkodjon és gazdagodjon. Az első videómban, ami február elején lesz megnézhető, a célgépépítéssel foglalkozóknak, gépépítéssel foglalkozóknak kínálok egy... Új lehetőséget, ha úgy tetszik, egy konyhagépet találtam ki, pontosabban a feleségem indítatásából gondoltam, hogy ez milyen jó volna, hogyha volna egy ilyen konyhai gép. Képzeljétek el, hogy mint egy dagasztógép, ugyan ritkán használjuk, de azért egy hónapbe egyszer előveszük és azért van Magyarországon mondjuk, 2-30 ezer darab, vagy akár az is lehet, hogy 1 millió darab. Egy ilyen gépet, ha valaki megcsinál. Mit tudom, én 2-30 forint, vagy akár 5.0 forintos hasonnal, az előbb említett számmal, hogyha beszorrozzátok, az jó néhány 10 millió forint ennek a piacra való bevezetése, hogy pontosabban mit, tud, mit kellene tudni ennek a gépnek, ami még nincs a világon, hiszen kerestem a neten, de nem találtam egy darabot se, azt pontosan el fogom mondani, pontosan el fogom mondani hogy mi kell ahhoz, hogy ezt a piacra bevezessük, hogyan kell bevezetni a piacra, egyáltalán mit tud ez a gép, és mitől olyan, ami még nincs a világon. Márciusi videómban elárulom majd, hogy milyen könnyen lehet közvetítő irodát csinálni, és egyben le is rántom a csalókról a leplet. Remélem a 2015-ös videóimból megszerzett ötletek, vagy pénzcsinálók, vagy a pénzcsinálókönyvben leírt vállalkozások közül meg fogod találni, amilyen neked legmegfelelőbb, és te is gazdag leszel. Az ide feltöltött videóimat, hogyha száz ember megnézni, és abból egynek sikerült segítenem, akkor ezért csináltam. A pénzcsinál könyvben pedig biztos találsz magadnak valamit. Tehát pénzcsinálás indul.